Bé, l'exposició, des del punt de vista historiogràfic, el que fa és omplir un forat molt important. És a dir, què va fer Boix durant la Guerra Civil? Ara ho sabem. Es va a llista voluntari abans de tenir 18 anys i va anar al front a treballar de fotògraf. Per tant, conceptualment, això és un punt molt important, historiogràficament parlant, de la fotografia, pel que fa a Boix. Clar, el Boix més conegut més conegut i potser pels que estem en aquest àmbit fotogràfic, és el de Mauthausen, no? I, i potser és més conegut o ha estat més tingut en compte a França que no passa al nostre país. Mm, bé, eh, potser ara això ajudi també a reivindicar la figura, també com a fotògraf de la Guerra Civil.